Я их не брошу. Никогда. Я, знаете, слушаю по, по радио, вот эти, знаете, зверзлые, глаза. думаю, господи, что-то мне как-то появилась такая картинка перед глазами. Идти свергить с автоматами, чтобы они их не расстреляли. Я единственное, чего боюсь. Мне кажется, лучше пусть меня убьют вместе с ними. Я, я не переживу просто. Знаете, столько лет они как дети. Как дети. Жителька Миколаєва Ірина Волоховська має 13 собак та 4 котів. Після виїзду сусідів додались ще 2 собаки та 4 кота. Жінка живе сама, у її помешканні немає газопостачання, тож готувати для тварин складно. Місяць їй допомагають волонтери, привозять їжу для жінки та для тварин. Она мне и сосисочки привозила, и кашу, и вареники, и сало там, обрезочки, то, что девочкам не подходит. Жир они мне привезли, ведерко, смальца для собак. У меня электрическая плитка, поэтому за свет там мотает по страшной силе. А готовить им надо. Вот если привезут, то хорошо, не надо. А я им все равно варю супы овощные, потому что вы же понимаете, накормить эту бригаду, вы их видели, крупные собаки. Хотя мелочевка тоже хорошо жует. Волонтери привезли їжу для тварин Ольги Юраш та сусідського собаки, за яким доглядає жінка. Пенсіонерка живе у віддаленому районі міста, тож діставатись за кормами важко. Про організацію дізналась від племінниці. Говорить, зателефонувала та одразу привезли допомогу. Вони мені возять багато разів. Я не знаю, чим би його кормила. Я її кормила з сухарями, а там оставляли трохи їди. А що ж тут трохи? Хватило мені на тринеділі і все. І собачка голодний, а вони мені кормлють, привозять. Дякую добрим людям. Привозять їжу для тварин за необхідності. Олена Калаянова – адміністраторка вайбер-спільноти «Миколаїв Сьогодні». Її відповідальність – тварини. З допомогою спільноти інформують людей про можливість отримати допомогу, шукають охочих допомагати та координують процеси. Прилаштовуємо, виставляємо пости людям, також кожен день, крім е, неділі ми обрали собі собі трохи вихідний один, е, ми їздимо отак от по околицям міста, по людям, які залишилися тут у місті, з тваринами, які потребують допомоги. Я виставляю пости і одразу кидаю клич, йде допомога на корми, на продукти, на бензин, якось отак, так і виживаємо, Завдяки друзям. У самої Олени Калаянової вдома багато тварин, тому їхати через війну з міста думок не було. А допомагати людям та їх домашнім улюбленцям – її спосіб підтримати Миколаїв зараз, говорить жінка. Люди тікають, обрасають тварин кожен день, дзвінки, дзвінки, постійно дзвінки. У мене вже є і йожик, і кроліки, і три попугайчика, і кота мені підкинули. Їжу тим, хто потребує, розвозять не за графіком, а за необхідністю. Харчами для тварин також допомагають місцеві ресторани та їдальні. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Юрій Роденко, Єдині новини на суспільному. Миколаїв.